Олександр, вибачте, е, Захар питає, підскажіть, будь ласка, як якісно виконати зворотню засипку фундаменту або, вузьку, або вузької траншеї? Господи, хлопці, ви, ви іноді хоч читайте те питання, котре пишете, тому що ну, мені важко зрозуміти ваше питання. Давайте першу частину, тому що я не, а що значить або вузьку траншею, або вузької траншеї. Ну, ну це ж різні речі, ну як або, ну або красне, або чорне, червоно, вибачте, або червона, або чорне. А тут зворотня засипка фундаменту і траншеї. Для подальшого облаштування, під що облаштування? Так, давайте про зворотню засипку відповідь дамо, тому що іншого я не дуже розумію. І так, взагалі не важливо, що ви засипаєте, куди ви засипаєте, під фундамент, біля фундаменту, під садовою дорожку або ще щось. Все одно, принципіальні підходи, вони однакові кожного з нас є можливість взяти в оренду трамбовку, або вона є там у сусіда, в неї є якісь там технічні характеристики, по паспорту можна подивитися, яка там енергія, на яку глибину вона пробиває, або просто взяти якісь, наприклад, якщо ви цього не знаєте, трамбовкою декілька разів пройти, там два-три рази по цьому місцю, вона втрамбує, потім берете любу арматуру, ну, десь так 10 мм, 12 мм діаметром і просто починаєте протикати. Вот ви протикаєте там, де ви не ущільнювали, ну, насипний грунт не ущільнювали, арматура буквально провалюється, як в пустоту просто. Тут тут штуркнули, а потім тут раз, а вона так важко йде. І ось вона ви мітку помічаєте, і вот вона йде, йде, йде важко. Ну ви ж длину знаєте арматури не своїй. І от вона важко-важко йде і потім доходить до неущільненої частини і провалюється. Якщо ви мені не вірите, ну провірте. Ось. І тому таким чином ви зможете ну, порахувати, так наскільки, ну, якщо там метр цей стіжень залишилось старчатий, Ось тут 50 см, тобто на глибині 50 см воно вже провалюється, то значить 50 см ця трамбовка пробуває. Тобто ви це знаєте все. Далі. Мінус там, 5 см від цієї відмітки залишається 45 см. І ось таким чином ви робите, немає значення, фундамент у вас. Треба зворотню засипку зробити, або траншея в ґрунті, немає значення. Ви насипаєте 45 см ґрунту і починаєте цією трамбовку втрамбовувати. Потім знову 45 см втрамбовуєте, знову 45 см втрамбовуєте. Якщо вона, ви арматурою перевірили, вона ущільнує 15 см, ну я вас поздравляю, ви з цією трамбовкою до кінця своїх днів ось так. В своє задоволення і більше не захочете ось то 10 см ущільнули 10 ущільнули 10 ущільнули все не буде ніякось там інакше тому що фізику ви не зможете обманути є потужність вона пробиває на таку глибину і все просто коли траншея то дуже важко з площадочною трамбовкою ходити якщо вона великих розмірів то в траншею зазвичай беруть ногу Ну, вібраного так звану. Тобто вона така вертикальна з маленькою площадкою, і тоді, от цю вузьку траншею, вже вібраногою ви пробиваєте і ущільнюєте. Зрозуміло? Тобто, це зворотня засипка і траншея Якщо у вас, наприклад, от є там траншея, а фундамент буде ось так ставитися, то я вам рекомендую все ж таки додатково трамбовкою пройти ширше. Тобто так от ширше брати на виходи, коли будете виходити, потім трамбовкою пройти і ширше трамбувати, для того, щоб напруження немножко по ґрунту розігнати.